انا موظف في دائره حكوميه وهذه الدائره تكلف مستوي بالعمل خارج وقت الدوام مساء الخميس والجمعه ولا احد من المكلفين ياتي للعمل وبعد ان هداني الله للحق طلبت من مدير شؤون الموظفين مراقبه الموظفين العمل والا والا يكلفهم ولم يستمع لكلامي لانه يكلف معنا ولا يحفظ وطلبت كذلك تنزيل اسمي من التكليف علما باني محتاج لهذا المبلغ لاني أعود اسره كبيره وهذا المبلغ إذا لم أخذه أنا أخذه غيري بأي طريقة فما الحل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا هذا ليه يا هذه هي خيانة هل خيانة من الآمر ومؤمن جميعا طبعا بغير عمل هذه خيانة م. وإذا خان الناس لا تخل معهم م. إذا خاد الناس لا تخل معهم ولا أخذهم ولا أخذ الأموال مضبق على السلام ولا تخل مع الخائنين نسوى الله السلام ودوى